נתון שיש לנו 1.125 גרם של פחמימן נוזלי CXHX. איננו יודעים כמה פחמנים וכמה מימנים. זהו פחמימן נוזלי מסתורי. הוא משרף במכשיר המתואר בציור 4.7. זה המכשיר, זה הפחמימן המסתורי, וסריפתו בעזרת חמצן. נדרש חמצן כדי לבצע את הסריפה. כשהוא משרף במכשיר הזה, בעזרת החמצן, נתון שיש לנו 1.125 גרם ממנו, השאלה אומרת שאנחנו שרים פה 3.447 גרמים של חד תחמוץ את הפחמן ו1.647 גרמים של מים. אכתוב כאן את התגובה. אכתוב כאן את המשפט הראשון. אכתוב את כל המידע הנתון במשפט הראשון. נתון נוזלי שיש בו X פחמנים במצב נוזלי, נתון שזה פחמימן נוזלי. שורפים אותו בעזרת חמצן במצב גז. ומייצרים חד תחמוץ את הפחמן ומים. לא ניתן להזן את המשוואה. כי נעניין יודעים כמה פחמנים וכמה ממנים יש בצד שמאל של המשוואה, אך כמה גרמים יש כל דבר. או שלפחות כמה גרמים של פחממן מתחילים, וכמה גרמים מקבלים בסוף. כשאנחנו מניחים שישנו לנו עודף חמצן. הפחממן הוא מגיב המקביל. מגיב מקביל. יש לנו יותר מדי חמצן. מספיק חמצן כדי להפוך את הפחממן, כדי לסרוף את כולו, לדוט תחמוצת ה ומים. נתון שיש אנחנו אחד נקודה 155 גרם של ה parchment ההיסטורי ושנצורים נקודה 447 גרם של דוט החמוצת ה parchment ו还 נקודה 647 גרם של מים. עשлим את קיירת השאלה. נתון שבדגובה חרד ובניסוי אחר מצו שהמסה מולارية של, רק ממה אני, גרם למול. חטוב זה תקן? ההמסה מולارية של CXHY שווה ל, ל, חטוב ככה? יש לנו גרם מהקומר המיסתורי C פר מול התנוסחה למצוא את הנוסחה האמפירית ואת הנוסחה המולוקולרית של הפחמימן הלא ידוע CXHY נוסחה אמפירית, משמעה היחס הפשוט של האטומים במולקולה היחס הפשוט בין פחמנים למימנים או בין מימנים ופחמנים נותן את הנוסחה האמפרית הנוסחה המולקולרית היא בדיוק כמה פחמנים וכמה מימנים יש בכל מולקולה אני חושבת שנוכל להשתמש במידע הזה נמצאת הנוסחה המולקולרית לאחר שנמצא את הנוסחה האמפרית נוכל להשתמש במסה המולרית ה spy כדי לקבל את הנוסחה המולקולרי קודם כל נמצא את הנוסחה האמפרית הדרך לעשות זאת היא קודם כל כמה מולים של דו תחמוץ את הפחמן נוצרו, וכמה מולים של מימן. כמה מולים של פחמן יש לנו בתוצר הסופי, וכמה מולים של מים יש לנו. לאחר מכן נחשב את היחס. היחס בין הפחמנים והמימנים, או בין המימנים והפחמנים בתוצר, צריך להיות שווה ליחס הקיים בין המגיבים. נקורם כולם במגיב הזה, לא בחמצן. לאחר מכן נוכל לחשב את היחס הפשוט בין המימנים והפחמנים. או בין הפחמנים והמימנים. זה משמע מסובך? אחרי אם נעשה זאת בשלבים, זה לא יהיה כל כך נורא. נתחיל. נחשב כמה מולים יש לנו. מכל אחד מהחומרים. נתחיל עם דו הפחמן. מהי המסה המולרית של דו תחמוצת הפחמן? המשקל האטומי של פחמן הוא 12. ועוד שני חמצנים... המשקל האטומי של חמצן הוא 16. סך הכל יש לנו משקל אטומי של 44. זהו המשקל האטומי שהוא הממוצע המשוקלל של כל האיזוטופים של החומר. אם יש לנו מול של דו תחמוצת הפחמן, 6.022 כפול 10 בחזקת 23 מולקולות, יש לנו 44 גרם מהחומר הזה. יש לנו 44 גרם של CO2 פר מול של CO2. CO2, כדי לחשב כמה מולים יש לנו כאן, אני יודעים שהתחלנו עם 3.477 גרמים של CO2, אנחנו רוצים להכפיל את זה במשהו שיש לו גרמים של CO2 במחנה, אנחנו רוצים להכפיל זה במשהו שנראה ככה, כדי להפוך את זה למולים של CO2, צריך להיות מולים של CO2, חלקי גרמים של CO2. וההיפוך של זה כאן, לגרמים למול, אנחנו רוצים מולים לגרם, במקום 44 גרם למול יש לנו אחת חלקי 44 מולים לגרם, על 44 גרם יש לנו מול, על כל מול יש לנו 44 גרם, פשוט הפכתי זה, בואו נכפיל. הגרמים של סיוור שתים התמצמים מגרמים של סיוור שתים. נשאר לנו שלוש חלקי 44. נחשב זאת. 3.447 חלקי 44 שווה ל חמש זה שבע שמונה שלוש ארבע, נזכור ועוד. יש לנו 0.07834 מולים של CO2. אלה היחידות שנשארו. נחשב עכשיו כמה מולים של מים יש לנו. נעשה בדיוק אותו הדבר. נראה איפה לכתוב את זה. כתוב זה כן? כתוב את המים בצבע כתום. אנחנו מתחילים עם 1.647 גרמים של מים. 1.647 גרמים של מים. מהי המסה המולרית של מים? כמו קודם, המשקל האטומי של כל מימן הוא 1. יש לנו 2 הם, 2 כפול 1 ועוד 16, שזה המשקל האטומי של החמצן. 2 כפול 1 ועוד 16 שווה ל-18. זאת המסה המולרית של המים. אפשר להגיד 18 גרם של H2O, פר מול של H2O כדי להפוך את כמות הגרמים למולים אנחנו רוצים להכפיל את זה במשהו שיש לו מולים במונה וגם במחנה אנחנו רוצים גרמים של H2O במחנה ומולים של H2O במונה זה ההיפוך של זה אם יש לנו 18 גרם פר מול, יש לנו 1 חלקי 18 מולים פר גרם. למה זה שווה? זה מתסתמצם עם זה, ונשאל 1.647 18 מולים של H2O. נגלול קצת מטה במסך, נוציא את המחשבון, ממחק יש לנו 1.647 חלקי 18 חלקי 18, שווה 0.0915 S נקודה F S תשע אחד חמיש. נכתוב F נקודה מולים של H 2 O. אז עכשיו חישבנו את מספר המולים של חת חמות התבוחמן, את מספר המולים של מים. אנחנו רוצים לקבל את היחס בין המימנים לבין הפחמנים או בין הפחמנים למימנים ולקבל את הנוסחה האמפירית. אנחנו מסתכלים על הפחמנים ועל המימנים בתוצרים שלנו שמקורם מהפחמימן המסתורי. ואחר שניחשב את היחס בין המימנים לפחמנים בתוצרים נדע את היחס בין המימנים והפחמנים במגיבים כי כולם באים מהפחמימן הזה. לחמצן אין כמובן. לא מיימנים ולא פחמנים. כל המיימנים והפחמנים באים מהחומר המסתורי. כמה מולים של פחמן יש להם? כמה מולים של פחמן יש לנו בדוד תחמוץ את הפחמן והתוצר שלנו? התוצר היחידי עם פחמנים הוא דוד תחמוץ את הפחמן. וזה אין פחמן. אם יש את הכמות של דוד תחמוץ את הפחמן, ויש לנו גם אותו מספר של אטומי פחמן, מולים של אטומי זה לא סתם מספר זה 0.07 כפול 6.022 כפול 10 בחזקת 23 מספר גדול מאוד מספר שחשוב לזכור אותו זאת אומרת שיש לנו את אותו מספר של פקמנים אם יש לנו את הכמות הזאת של המים כמה מימנים יש לנו עבור כל מולקולה של מים יש לנו יש לנו כיפלוי ניספא אותו מימין, נחפץ זהות בשתיים. זה כפול שתיים שווה F נקודה אחד לנו F נקודה F נקודה אחד שמונה שלוש. אפשר לכתוב F 52. בתם יבדנו בциفرה משמעותית כמו, יכולתי לשים F כאן. יכול מיקרל לא צריך עם זה כל כך? מולים של אטום המימן כי עבור כל מולקולת מים יש לנו שני מימנים נקח את המספר הזה ואחפלתי אותו ב אתה נחשב את היחס בין מימנים לפחמנים זה קל ניקח את היחס בין זה לזה. היחס בין המימנים לפחמנים הוא 0.183 מולים של מימן בתוצר שלנו על כל 0.07834 מולים של פחמן בתוצר שלנו צריך להפוך את זה ליחס בין מספרים שלמים בואו נראה מה לעשות נחלק את זה ונראה מה נקבל יש לנו 0.183 נחלק את זה ב-0.07834 נקבלים... שתיים נקודה שלוש שלוש שש. נכתוב את זה בצבע אחר. זה שווה בקירוב טוב ל-2 נקודה שלוש מאות ושישה מולים של מימן על כל מול אחד של פחמן. זה אינו יחס נקי. אך זה די קרוב לשתיים ושליש. מה נקבל אם נכפיל את המונה ואת המחנה בשלוש? שלוש כפול שתיים שווה שש, ושלוש כפול שליש שווה אחד. זה יהיה שבע, שבע מולים של מלמן. אני עושה קירור, אני עושה יחס היגיוני של מספרים שלמים. שבע מולים של מלמן שלושה מולים של פוחמן. זאת הייתה ממש אמנות, אמרתי 2.93 על 1 או 2.36 על 1 זה נראה כמו 2 ושליש אם נכפיל בשלוש, נקבל מספר די קרוב לשלם נכפיל את המונה ואת המחנה בשלוש האמנות היא לשים לב במה יש להכפיל כדי להפוך את זה למספר שלם אם הלכים מאמינים לי אפשר לקח את המספר הזה אותו בשלוש אם מה מאוד מאוד קרוב לשבע. בבחינתي זה מספיק תור. נמקביל את שניים בששלושה, נקבל שבע מולים של מי man, על הכל שלושה מולים של פחמן. כך קיבלנו את הנוסחה האמפירית. שיש לנו שבע מי מנים, על פחמנים. בסדר? יש לנו שבע מולים, על הכל שלושה מולים, כל שושבע מי מנים, על הכל פחמנים. הנוסחה האמפירית של הפחמן והמיסתורית שלנו. היא שעל שלושה פחמנים יש לנו שבע מימנים. עכשיו, היינו למצוא את הנוסחה המולקולרית המדויקת, זה היחס המינימלי. יכול להיות שיהיו לנו תשע פחמנים על כל 21 מימנים. איננו ידים. במידה הנוסף שקיבלנו, בשאלה נתון שהמסה המולרית היא 86.2 גרם. למול הנתון הזה. 86.2 ושישה נקודות של תיימר את היקותו, עונים ושישה נקודות של תיימר, זה לא כמושמונים, זה כולם שלושה שמונים ושישה את היקותו פה. זה מה שנתון בשאלה. אם זה היתן ניטשה מול אמולארית, מה היתה המסה אמולארית? יש לנו מספר ניתן לעשות זאת בצורה אלגברית. הדרך הפשוטה ביותר היא לחשב את המסה המולקולרית כפי שזה כתוב כרגע. עליי להגיד המסה המולרית זה 3 כפול 12 ועוד 7 כפול 1. 3 כפול 12 זה 36 ועוד 7 זה 43. אם זאת הייתה נוסחה המולקולרית, המסה המולרית הייתה 43 גרם למול. ושאלה נתון שהמסה המולארית היא 86 שגרם למהוב. כלומר, המסה היא כפליים זה? צריכים לנו כפליים מספר האטומיים באותו יחס. אם כן, מה תהיה הנוסחה המולקולרית? בנוסחה המולקולרית צריכים להיות כפליים מספר האטומיים, בדיוק באותו יחס. זה צריך להיות C3H7 כפול 2 או C6H14. זה עדיין יחס של 14 ל-6, שזה 7 ל-3. על ידי שימוש בנתון הזה, צריך למצוא את המספר המדויק של פחמנים ואת המספר המדויק של המימנים במולקולה הזאת. אני מקווה שנהנתם